Так дивно, раз у житті наснилась, скажи, чи бачила ти. Це був непростий сон. Скажи, чи чула пісні? Скажи, що не все одно. Я без віч слів написав. И повернул бы назад Я так хотел оленей Я так хотел, чтоб тоби нас снилось Нас снилось Раз в идти так сильно, щоб ти сказала тоді Це був не просто сон Не вистачає слів Чомусь так було завжди Я безліч їх написав І повернув би назад я так хотів, Алланді Я так хотів, щоб тобі наснилось Сильно ти б не повірила сна так дивно, але я досі сам ти скажеш просто сон, та не повіриш сама. Тобі не все одно, а я б ще раз сказав. И повернул бы назад Я так хотел о Я так хотел, чтоб Тоби нас снилось.